لا بتاس حان واحزام السعد اسم ينومس على مر العصور من مطير العز وافينا العهد ما تغيرنا الليالي والدهور ما I'm sure the boy Oh, baby! dug حفلتك من ما نمعه ذوق ما قصائد شعريه حسب الطلب